Zár, jsem ručika, tak já vám dneska zahraju poprvé divadlo. Zahraju vám příběh, který mi poslali kluci kopecký. Takže kluci, doufám, že se koukáte a že si to užijete. Je to příběh o placko Žloutovi. Tak pojďme na to. Klasek. To je set, sakra, mrtě, krutě, hustě dobrá věc. Můžeš s ním třeba midli do louže, Midli do zamrzlý louže, mydlit do kopřiv, mydlit do jiného klasku. Dají se s ním ve silnice, tunely, nebo taky rozhrabávat kortiny a některé klacky na Některé klacky vypadají jako intergalaktický, intergalaktický pulzátory. Takže s ním můžeš dobývat celý vesmír. Celý obrovský vesmír. Cíla s tebou, plantážníko. No. Alebo se taky o placek můžeš opírat při chůzi. Ale to je pro starý lidi. Jako třeba pro vaše rodiče. To je super, klacky jsou super. Víte o tom, že buci jako já, alebo i holky ze školky nebo ze školy, když jdou na procházku, snaží se vždycky najít nějakou užitečnou věc, jako je třeba klacek. A pak si ji vzít domů. No a pak se s tím snažím někde zaplnit celý byt. Já si myslím, že by klacky měly být v každé lednici, v každé skříni. Prostě všude, všude kam se podíváš, měly by ty klacky být. Jenže oni tam nejsou. A víte proč? Já vám to povím. Já jsem o něm slyšel, ale ještě jsem ho neviděl. Ale prý tu žije s námi klaskožrout. To já si dám placíčky, to já rád. Tak si je Tak mě mě mě mě mě mě mě mě mě mě mě mě mě je Nojo, tenhle TNL, podejme ho tak. Ten vypadám moc chupněm, něm něm Tak... To jsem se pěkně najet. A když jsem se takhle pěkně najet, tak to je mi trošku těžko. Tak to já si budu asi trochu odlehčit. Tam já jen budu. Tak... Tady, tak já si trochu ulehčím. aj, a ještě je to lepší a myslím, že už mi bude dobře. Tak doufám, že příště zase najdu nějaký klacky. Co je tohle? Ježiži, je to jasný. On tu byl, on tu byl blbou jeden. A kde je můj oblíbený klacek? On mi se, sežral můj nejmilejší super klacko bydlo, mega uhlazovák. No to počkej teda. Já ti ukážu, ty jeden. Co já na tebe vymyslím, uvidíš, uvidíš, já budu chvíli třeba išlet. Tak, už vím, zavolám, zavolám si kamarády. Holky, kluci, přijďte ke mně. Toniku, toniku, ahoj, ahoj, jak se máš? Co chceš? Co chceš, co bys rád? No hele, podívejte se, za tady byl ten klackožrouk jeden. Sežralo mi všechny moje klacky oblíbený. No to je hrozný, taky už všechny o klacky. Musíme na něj něco vymyslet. A co o Toníku, co o nikdo? co myslíš, že bys mohli vymyslet? No já nevím. tak nějaký zákuseček tvrdý, bysme mu mohli nachystat nějakýho dubu, pěkně, pořádnýho. Víš co, víš co, tak myslím, že tohle své je nemajde, jo? Přesně ono, na tom si on vyláme zuby a už nám žádný klacky žrát nebude. Tak pojď se schoháme se a uvidíme, co na to prostoruje. Tak, je tady trošku těsno. Jo, je, je, je to díku, ale my to zvládneme. Počkáme na klasko žrouta a uvidíme. A už mám zase hlad. A jejej, tady to vypadá moc chutně. Takové dřevíčko, to já rád. To já moc rád. Tak já se do něj zakousnu. A měm... A do plkínka. To jsem post